Interviul Viorici Dencil a stârnit revolta elevilor, promovează public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult apuse. Asociaia elevilor din Constana, Aec, condamn declaraile făcute de premierul Viorica Dencil în interviu de vineri, de la România TV. Premierul a spus. Cu referire la atitudinea presubliniere dintelui fac de ea, ce nu suntem la subliniere qual ca să vin domnul profesor subliniere și să ia elevii de urechi. Elevii afirm ceea ce aceste declara promovează public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult acuse. De asemenea, ei încer cer premierului Vorica caden să scuze fa de elev, fiind afirmai de genul acesta contravin statului elevului care vehiculează ce elevii au dreptul la respectarea imaginii demnitii personalitii proprii. Vineri seara, Denchil l-a spus la un post de televiziune ce presubliniere din Teleclaus Iohannis trebuie să anunce dacă vrea să vină la subliniere din cadrul guvern. Nu suntem la subliniere cu ca să vin domnul profesor să ia elevii de urechi? Suntem oameni responsabili? Comunicatul integral al asociaiei elevilor din Constana. Asociaia elevilor din Constana, AEC, condamn declaraile făcute seara trecut la un post naional de televiziune de cetre doamna prim-ministru a României Iorica Dencil, nu suntem la subliniere qual ca să vin domnul profesor subliniere -i să ia elevii de urechi. Considerme extrem de grav faptul că în anul 2018 șeful guvernului promovează public atitudini care ne aduc aminte de vremurile de mult apuse. Conform articolul 6 alin 2, din statutul elevului, elevii au dreptul la respectarea imaginii. Demnitii personalitii proprii, fapt ce interzice din start orice comportament care poate aduce atingere integritii fizice sau psihice a elevilor, mai ales din partea profesorilor, persoane care ar trebui să le deschid perspectivele, să i determine să îndrăznească, să îi asume riscuri. Or, Acestea nu se pot cultiva prin instituirea unei culturi africii. Suntem de părere că respectul este ceva ce se capte prin fapte, nu prin impunere. Îi solicit doamnei prim-ministru Viorica Dencil să le cear public scuze elevilor din România. Atâta timp cât persoanele de la conducerea fac afirmații de genul acesta, considerându-le normalitii, nu ne putem aștepta la o schimbare a paradigmei în educație, cu atât mai puin la o adaptare a sistemului de învățământ alturi de mentalitile care îl constituie, la ceriniele iateptrile secolului al XXI-lea.